بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلاب الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده معادنا مع حل الامتحانات الاسترشادية عن شهر نوفمبر وان شاء الله هنبتدي اول امتحاناتنا للصف الرابع الابتدائي من كتاب الاضواء كتاب الاضواء غني عن التعريف بصراحة امتحاناته جميلة واغلب اسئلتها متوقعة والامتحان الاول من كتاب الاضواء يلا على بركة الله كتاب الأضواء حتى الصورة بتاعته بسم الله ما شاء الله يعني واضحة وجذابة يلا الغلف جميل بصراحة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي مقترح النماذج الاسترشادية لشهر نوفمبر أولا النموذج الأول اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 6 سنتي فإن محيطه يساوي نقط ومديني اختيارات عندي أربعة و وأربعتاشر و وعشرين و واربعين طبعا انا عندي محيط المستطيل يا استاذ عباره عن من غير شرح والتكليف القانون على طول ال زائد دبليو في 2 طبعا انا عندي ال هنا لو عوضت ستة زائد 8 ستة زائد ثمانية أربعتاشر أربعتاشر يعني هتساوي اثنين في أربعتاشر طبعا اثنين في أربعتاشر يساوي كام يساوي ثمانية وعشرين سنتيمتر ليه؟ انه عايز محيطه يبقى اختار رقم تلاتة اختيار رقم رقم اثنين مربع تنظله اس فان محيطه طبعا برضو نفس الكلام محيط المربع انا عارف ان محيط المربع اربعة اس يبقى على طول استاذ 4 في اس عندي الاختيار رقم 2 السؤال الثالث مخطط الشرائط 4 4 4 يعبر ان العدد نقط يساوي 3 امثال العدد 4 هنا لو بصينا لمخطط الشرائط عندي في كل خانه في الرقم 4 وهم عندي تلات خانات يبقى 4 في 3 يبقى بتساوي 3 مرات ال يبقى تساوي 3 مرات الاربعه هو معنى الكلام كده مين اللي بيساوي تلات مرات اربعه؟ طبعا العدد اتناشر خمس امثال العدد اربعه كاني بعمل عمليه ضرب خمسه في اربعه بكام؟ بيشارين. يعني خمسه في اربعه لما يعني يقول خمس امثال او خمس اضعاف او او او وهكذا السؤال اللي بعده يلعب حسام مع زملائه 30 دقيقه يوميا فان عدد الدقائق التي يلعبها حسام في 3 ايام هو كل يوم بيلعب مع زمايله 30 دقيقه. ثلاثين دقيقة يعني نص ساعة فإن عدد الدقائق التي ألعبها حسام في ثلاث أيام يجب كل يوم أستاذ ثلاثين في ثلاثة ب 90 يجب عن ثلاثين في ثلاثة يساوي كام؟ يساوي 90 السؤال اللي بعده أستاذ مستطيل محيطه ثلاثين وعرضه سبعة سنتي طبعا أنا هنا لما يدينا المحيط أنا دايما أه بشوف أستاذ المحيط والطول زائد العرض. هنا انا عندي المثلث اللي انا عارفه طبعا ان هو ايه نص المحيط هنا نص المحيط يساوي ايه بيساوي الطول زائد العرض الطول زائد العرض نص المحيط بيساوي الطول زائد العرض طبعا انا عندي نص المحيط بكام نص المحيط خمستاشر انا لو عوضت في المثلث اهو يبقى الخمستاشر هنا 15 نص المحيط و 7 العرض يبقى الطول بكام اقول 15 7 يديني 8 يبقى الطول بكام ب 8 سنتي. السؤال اللي بعده مربع مساحته 49 فان طول ضلعه يساوي نقط طبعا انا عندي اعرف ان مساحه المربع عباره عن اس في اس يعني الضلع في نفسه طيب ايه العدد اللي اضربه في نفسه يديني تسعة الناس اللي حافظة شا- جدول الضرب الشطار طبعا سبعة في سبعة تديني تسعة يبقى انا عندي هنا استاذ جبت الضلع اللي اضربه في نفسه يديني تسعة هو ايه طبعا السبعة يبقى هنا طول الضلع بكام؟ بسبعة سنتي السؤال اللي بعده بيقول لي معادلة الضرب التي تعبر عن 5 زائد 5 زائد 5 هي النقط. طبعاً هنا الخمسة مجموعة ثلاث مرات أو 5 زائد 5 زائد 5 يعني عبارة عن 3 في خمسة. العنصر المحايد في عملية الضرب اللي هو مش بيغير من ضرب العدد لما اضربه في أي عدد أو أي رقم يديني العدد نفسه أو الرقم نفسه طبعاً هو مين الواحدة أصغر عدد أولي بس يكون فردي طبعا الثلاثة لأن أصغر عدد أولي زوجي هو الاثنين السؤال اللي بعده في النموذج الأول بيقول لي اقرأ ثم أجب البيانات الآتية تمثل ارتفاع بعض المنازل أو بعض منازل مدينة ما 12 متر و متر و متر و متر و متر و 12 متر و العنوان طبعا ارتفاع بعض المنازل المدينة ارتفاعات هنكتب هنا عنوان معين مثلا ارتفاعات مباني المدينة واسمها كذا اي اسم وخلاص عايزك اكتمثل يا استاذ اول حاجة الكلام ده على خط الاعداد يعني ترتيب الاعداد يا استاذ من الاصغر الى الاكبر طبعا هنا اصغر طول عندي هو السبعة متر السبعة متر هنا واستنى نحط السبعة هنا بعد كده التمانية بعد كده العشرة بعد كده كام؟ الاتناشر هنا الاتناشر يبقى سبعة تمانية عشرة اتناشر سبعة تمانية عشرة اتناشر السبعة اتكررت كام مرة؟ إتنين لا السبعة مرة واحدة يبقى عليها إكس واحد يبقى عليها إيه إكس واحد الثمانية إتكررت مرتين يبقى عليها اتنين إكس يبقى عليها اتنين إكس اتنين إيه اتنين إكس ايه العشرة إتكررت مرتين بردو يعني اتنين إكس والإتناشر ما إرتفاع أكبر عدد من المنازل إرتفاع أكبر عدد من المنازل طبعا إيه إرتفاع أكبر عدد من المنازل هو كام؟ ما أصغر ارتفاع في المنازل الموجودة أصغر ارتفاع طبعا هو مين؟ هو السبع مفتاح الرسم طبعا كل اكس بتمثل ارتفاع كل اكس تمثله ارتفاع المبنى ارتفاع مبنى واحد يعني لو عندي اتنين اكس يجب ارتفاع ايه؟ او مبنى ايه؟ رقم 2 يا استاذ صنعت ندى 11 قطعه من الكيك وصنعت امها 10 امثال ما صنعته ندى هنا ندى ومامتها في المطبخ بيعملوا كيكه عشان خاطر عيد ميلاد اخوهم او باباهم او اي حد من العيله الشاطوره ندى عملت 11 قطعه ومامتها طبعا عملت 10 امثال ندى يبقى يا أستاذ كم قطعة كيك صنعتها والدة الشطورة ندى؟ طبعا إذا كان ندى عملت 11 قطعة ومامتها عملت كديها 10 مرات يعني 10 في 11 يساوي 110 قطعة. النموذج الثاني من كتاب الأضواء اختر الإجابة الصحيحة محيط المربع الذي ضل ضلع 5 سم يساوي طبعا أنا عارف إن محيط المربع يعني أربعة. اس اربعه ايه؟ اربعه اس، عندي هنا بخمسه يبقى اربعه في خمسه بكام؟ اربعه في خمسه بعشرين. مستطيل طوله L وعرضه W فان محيطه يساوي طبعا نعرف ان المحيط ده في الامتحان اللي فات ال زائد W في اثنين، طول زائد, زائد العرض في اثنين. رقم ثلاثه خمسه تساوي نقط امثال العدد تسعه، يعني كم في خمسه يديني خمسه معروفه طبعا ايه؟ التسعه. معادلة الضرب التي تعبر عن المخطط 2 اتنين اتنين اتنين اتنين يعني اربع اتنينات يعني اتنين يعني اتنين بثمانية اتنين واتنين اربعة واتنين ستة واتنين اتنين بثمانية. السؤال اللي بعده إذا كان ثمن الكيلو جرام من السكر عشرة جنيه الكيلو واحد بعشرة جنيه فإن ثمن 8 كيلو كام؟ يعني هنا بيقول لك يا أستاذ يا محترم يا باش مهندس يا صغير اضرب لي ثمانية في عشرة طبعا من نفس النوع يعني ثمانية 8 في عشرة بكام؟ الشباب اللي معانا مصحصح محدش صح. يروح بعيد اكمل ما ياتي ثانيا عوامل العدد 12 طبعا انا عندي كذا طريقه اجيب بها عوامل العدد 12 الا 12 عباره عن بصوا كده معايا اهو يعني 1 و 12 ضربتهم في بعض بدون 12 ايه ثاني يا استاذ عندك 2 في 6 اثنين في كام؟ 2 في 6 وإيه تاني يا أستاذ عندك 3 في 4 دي اسمها طريقة شجرة العوامل أنا جبت ال 12 وعملت لها إيه؟ شجرة عوامل 1 في 12 ب 12 2 في 6 ب 12 3 في 4 برضو ب 12 يبقى إذا العوامل ال 12 هي 1 و 2 3 4 6 و 12 أو ممكن أجيبها بمخطط التحليل 1 في 12 2 في 6 أو ثلاثة في أربعة أو ممكن بقوس قزح أي طريقة تيجي على دماغك يعني. سجادة على شكل مستطيل مساحتها ستة وعرضها اثنين. فإن طولها بكام؟ طبعا أنا عارف إن مساحة المستطيل عبارة عن سجادة عبارة عن مستطيل. مساحة المستطيل الطول في العرض. طيب يعني يا اثنين في كام يديني ستة طبعا اثنين في ثلاثة إذا كان اثنين في عدد يساوي تمنتاشر فإن العدد كم كام قيمته بكام؟ اثنين في كام يديني تمنتاشر طبعا اثنين. إيه إيه في خمسة وإيدر 5 في ضرب إيد تسمى خاصية الإبدال أو التبديل. الإبدال عموماً أحنا بنسميه الإبدال. العدد نُقط إيه نُقط هو العدد الوحيد الأولي الزوجي معاً. طبعاً بداية العدد الأولية أحنا عارفين إن هي اثنين، ثلاثة وهكذا خمسة، سبعة، عشر. يبقى أول عدد أولي بس يكون زوجي هو الوحيد زوجي هو مين؟ هو الاثنين. السؤال اللي بعده يا استاذ ثالثا اقرا ثم اجب أه فرش خالد ارضيه ارضيه غرفته التي على شكل مربع بسجاده مساحتها 49 فما طول ضلع ارضيه الغرفه وما محيط السجاده على شكل مربع اضلاعه متساويه هنا طلعت مساحتها كام 49 متر مربع طيب يا أستاذ يا محترم لما عندك مساحة مربع بتساوي تسعة واربعين لسه حلينا في المرة اللي فاتت يعني الأضلاع هنا متساوية، طيب أنا أضرب كام في نفسه يديني تسعة واربعين طبعا السبعة، يبقى لما يكون عايز الضلع أنا جبت الضلع بتاع الغرفة ادي سبعة لأن عدد في نفسه يديني تسعة اللي هو السبعة، لما يجيب المحيط طبعا المحيط أربعة في إس أو أربعة في سبعة يديني كام؟ يديني 28 متر. متر. رقم 2 التمثيل البياني الآتي بنقاط. يوضح درجات التلاميذ في مادة الرياضيات. لاحظ الرسم ثم أجب عن الأسئلة الآتية. رقم واحد عدد التلاميذ الحاصلين على خمسين درجة. لو بصيت أنا للرسم البياني أو التمثيل البياني، العشرين كانوا كان كانوا إكس واحدة، الثلاثين x إكس، إكس، إكس. المفتاح اكس بيمثل 2 تلميذ يبقى العشرين فيها كام؟ فيها 2 هنا والثلاثين 2 و 2 يبقى أربعة الأربعين كانوا كام X يعني 2 في 3 بستة يبقى هنا دي كام؟ الخمسين كانوا كام 3 في 2 بكام بستة عدد التلاميذ الحاصلين على 50 درجة 50 درجة قلنا كام؟ 6 طلاب الدرجه الاقل تكرارا هي ال20 اقل حاجه تكررت عندي هي مين هي العشرين 20 وده النموذج الثاني من كتاب الاضواء وقس على ذلك باقي النماذج كلها بصراحه نماذج المحتربه النموذج الثاني برضو خمس اسئله اختار وسؤال اكمل برضو خمس نقاط وثالثا اقرا ثم أجب ده النموذج التالت نموذج شيق وجميل برضه من أدي عندك السؤال الأول عدد نقاط مضاعف مشترك لكل الأعداد العامل المشترك لجميع الأعداد هو نقط إذا كان سبعة في سي بساوي فعنا في بساوي سبعين فإن قيمة سي تساوي نقط من وحدات قياس المساحة في الشكل المقابل قيمة الرمز المجهول أكمل ما يلي مستطيل بعداه برواز على شكل مربع محيط والعدد الذي يساوي كذا كذا حمام سباحة على شكل مربع طول ضلعه. بصراحه النموذج الثالث نموذج حلو بس اغلب الاسئله والافكار بتاعتها اللي ناقصه النموذج الاول والثاني وتمنياتي لكم بدوام التفوق والتميز والابداع ولو انت شايف المحتوى اللي احنا شغالين عليه محتوى كويس يا ريت تدعمنا بلايك في امان الله واستودعكم الله